Lepo pozdravljeni, december je končno tukaj in z njimi tudi prazniki. Danes bomo spekli eno čudovito sladico iz Revije preprosto. Tu notri najdete več kot 75 res izvednih receptov in eden izmed njih je tiramisu lada. To bomo zelo spekli, tako da najboljši da zavihamo praznične rokave in se lotimo priprave. V skledu mešalnika ubijemo šest jajc sobne temperature. Dodamo sladkor in vaniljev sladkor. Jajca sladkor in vanilijev sladkor zdaj stepamo tam nekje 10 minut. Ideja je, da se masa res fino posvetli in zato priporočam, da uporabite lastoječi mešalnik. Pravo temnega biskvita potrebujemo 90 g. moke, zraven bomo dodali 3 žlice temnega kakava, pol žličke peciljnega praška in pa ščep soli. Vse skupaj pa presedimo, pre, pre, presemo, skozi cedilo. Dodamo še temni kakav, pecilni prašek in sol. Vse skupaj presejemo. Suhe sestavine so pripravljene, k jajčni zmesi pa primešamo še en espresso, ki mora biti ohlajen. Lahko bi ga vmešali že prej, tako bi bilo tudi prav, ko sem imel ga bom pa zdaj kar nežno vmešal noter v maso, ampak res paste, da je hladna kava. Primešamo espresso in postopoma dodajamo suhe sestavine. Vse nežno vmešamo v enotno zmes. Ulijemo na pekač v dimenziji 30x40, obložen z papirjem za peko in enakomerno razporedimo biskvit. Ta naš lušten biskvit zdaj vzamemo in ga damo v pečico. Za 12 do 15 minut pečemo ga pri 180 stopinjah celzije in uh, na sredini, ter brez ventilacije. Mm diši kavica. Dnes, se biskvit peče, skuhamo še en espresso in postavimo na stran, da se ohladi. Z njim bomo namreč namočili biskvit. Pripravimo si pa tudi še en papir za peko in ga posujemo sladkorjemu prahu. To naredimo zato, ker bomo na ta papir potem zavili naš biskvit in v bistvu sladkor prahu bo pa preprečil, da se bo biskvit, kot je še topil, prijel na papir za peko. Papir za peko. Dobro prekrijemo sladkorjem prahu. Preverimo biskvit s prstom in ga odstranimo iz pečice. Obrobovi ga obrežemo. Biskvit zdaj takole obrežemo, da ga osvobodimo pekača, Pustimo nekaj dve minuti in na to pa res obrnemo takoj, z glavo narazdov, na ta pripravljen peki papir, posud sladkorjem v praho. Še topel v biskvit prekucnemo na pripravljen peki papir. In odstranimo spodni papir za peko. sedaj ga zavijemo po daljši stranici in odstavimo. Zdaj čas da pripravimo kremo. In kot se spodobi iz za tiramisu bo ta na osnovi mascarponeja. Dodali bomo tudi rum, jaz bomo uporabil kar pravega, če pa želite tega namestiti za romo, bo pa tudi povsem redu, tako bojo potem lahko še otroci uživali v tej sladici. Kar pol kile oziroma cel tale mascarpone stresemo v skledo. Maskarpone in sladkor v prahu zmešamo v skledi. dodamo aromo vanilje, rum ali aromo ruma in stepamo, da se krema zrahlja. Na to stepemo še smetano in sicer do mehkih vrhov. Smetano stepemo do mehkih vrhov, ni treba čisto do čvrstih, fino je, da takole malo še tekoča, če se lahko, nekaj več seveda. Mehki vrhovi v bistvu pomenijo, ko jo takole potegnite gore, ko se te špičke nadijo se dol povesijo. Zdaj pa tole kar ročno in postopoma umešamo k mascarponeju. Takole. Smetano postopoma in nežno vmešamo k mascarponeju. Biskvit odvijemo in ga namočimo skladnim espresom ali dvema. Sedaj pa kremo enakomerno razporedimo po biskvitu. Zagoraj si pustimo za dva prsta čistega biskvita, da bomo lažje zavili rolado. Kremo posujemo še s kakavom v prahu, kot da bi delali tiramisu. Sedaj pa rolado nežno in previdno zavijemo. Na začetku zavijanja si pomagamo s papirjem za peko. Tale rulada je zdaj končno zavita. Če se slučajno takole malce spolkati, tako ko se je tudi meseci kjerat, čez pride še krema. Ampak preden damo pa gor kremo, moramo pa tole ohladiti Za dve do tri ure in jo prestavimo v hladilnik. Roladica je ohlajena, jaz sem imel kar čez noč v kladilniku, kar nisem otegnil včeraj z večer, se pravi najmanj dve uri pa mora biti na hladnem. Krajci so že odrezani, tako da zdaj je zdaj pripravljena, da jo zdekoriramo s preostankom kreme, ki smo jo pripravili zadič. Rolado najprej obmažemo z manjšo količino kreme, da vanje ujamemo drobtine. Če sto plast, razporedimo še preostanek kremen. Rulado premažemo dvakrat, najprej stanko plastijo kremo, tako da ujamemo vse druptine. Potem damo pa še debelejšo plast kreme. Na koncu poskrbimo še za dekoracijo. Jaz jo bom malce skuštral z lopatko in potem posuče z črn takavo. Kremo še nekoliko skuštramo. In vse skupaj posujemo s kakavom prahu. tudi ob strani. Tiramisu rolada je pripravljena, recept za njo pa najdete tudi v zadnji reviji preprosto. Vesele praznike in dober tek vam želim.